Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa aloittamaan opinnot osa Tiesikö, että meillä aloittaa 1941 uutta opiskelijaa elokuussa opinnot kahdeksassa eri yksikössä yli 30 alalla? Eli sä et ole todellakaan yksin. Oletko muistanut ottaa ja opiskelupaikan vastaan? Mikäli et, niin teethän sen viimeistään kesäkuun 25. päivä opintopolku.fi palvelussa. Saat saanut opintopolussa tuloskirjeen, jossa on linkki siihen, miten se opiskelupaikka otetaan vastaan. Jos tämä saatu opiskelupaikka ei ole sun ensimmäinen hakutoive, niin sä voit silti ottaa tämän opiskelupaikan vastaan, koska sä jäät jonoon niihin ylempiin hakutoiveisiin. Ja jos tulet valituksi sinne ylempään hakutoiveeseen, niin muistathan perua sen alemman hakutoiveen opiskelupaikan. Tämä tilanne elää tässä kesän aikana sitä mukaan, kun opiskelijat ottaa niitä paikkoja vastaan tai peruu. Ja varasijoilta kouluun kutsuminen päättyy elokuun 14. päivä. Eli periaatteessa siihen asti yhteishaun hakijalla on mahdollisuus tulla valituksi myös sinne ylempään hakutoiveeseen. Opiskelijoilla alkaa koulu 5. päivä elokuuta. Kaikissa osa on yksiköissä. Siinä meidän lähettämässä valintakirjassa on tarkempi kellonaika ja osoite. Opetus toteutetaan lähiopetuksena sillä tavalla, että hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan. Mikäli tähän tilanteeseen tulee muutoksia, niin me ollaan yhteydessä suhuun. Ryhmäohjaajat, opintoohjaajat ja tuutorit on sinua vastassa ensimmäisenä koulupäivänä ja me ohjataan sinut oikeaan luokkatilaan. Me tehdään kaikkemme, että sinulla mahdollisimman tervetullut olo meille. Ensimmäisten koulupäivien aikana sinä tutustut sun ryhmäohjaajaan, omaan ryhmään, koulun tiloihin ja niin edelleen. Ja muista, että mikäli sinulla tulee jotain kysyttävää tai joku asia mietityttää, niin sä voit kääntyä kenen tahansa koulun henkilökuntaan kuuluvan puoleen. Ja jos kesällä tulee kysymyksiä, niin osa-ovi, meidän hakijapalvelut, palvelee sinua koko kesän ajan. Parhaiten sä saat sinne yhteyttä soittamalla, sähköpostilla tai chatin kautta. Lämpimästi tervetuloa aloittamaan opinnot Osaolla. Ja sitä ennen mä toivotan sulle oikein mukavaa, lämmintä ja aurinkoista kesää. OSAO. Kaikki on mahdollista.